Victor Ponta povestește în detaliu episodul Pactul de Coabitare, cum îl se Băsescu pe Dragnea. Fostul premier Victor Ponta a explicat, într-un interviu pentru Stiri pe Sursero.com, cum a fost momentul Pactului de Coabitare alus cu Traian Besescu. Bonus Victor Ponta a dezgluit ce traian Besescu-l poreclise pe Liviu Dragnea teroristul. Cum a fost cu acordul de coabitare, ce tot aud. Besescu tot insista Ionar, e la nivel european ce el nu cedează nu îl pune pe Ponta premier, ce are probleme de integritate, ce nu vrea. A venit Liviu Dragnea i-a spus că el se tie bine cu Iulian Chifu de la Cotroceni și ce poate mai există o cale. Asta a fost ideea lui Dragnea, care a zis ce vorbete cu Chifu, ce el se nelegea bine cu consilierul lui Traian Băsescu. După care, marisari, m-a chemat pe mine. Pe Crina Antonescu, l-a evitat pe Daniel Constantin, ca să nu afle Dan Voiculescu. Crina a refuzat la început, dar eu i-am zis stai să vedem mecar ce vor, să vedem în ce condine de mandatul. Dragnea fu au făcut draftul, iar Mariseara am zis ce mergem la Cotrocen să ne vedem cu Besescu. Ne-am urcat eu, Crini Dragnea, în mai să mergem la Cotroceni. Care era, de fapt, problema lui Dragnea? Ce Besescu i-a tot spus ce el nu pune cercetai penale în guvern? Besescu a fost până la urmă de acord să le pun pe Dragnea, ce mi-a povestit pe urm cum a fost tot. Episodul a fost cam a-a, eu-i crinseteam de o parte a mesei, Besescu în fa, iar dragnea și în lateral, scriau la acord. La un moment dat, Besescu mi-a zis, l-ai văzut, me, pe teroristul, ce repede scrie. Acum ce vrea el în guvern? Ei se cunoteau de mai demult, ea-i spunea lui Dragnea, teroristul. Nu a fost un poanex secret. Am originalul acasă, cu tot cu însemnurile pe el. Ce mai am eu documentele mele? Eu i-am zis lui Băsescu să semne acordul de coabitare, dar în același timp să ne dea ii decretul de desemnare a guvernului. Era genul de afacere în care nici una dintre pereii nu avea încredere. A publicat decretul în monitor. Oficial, apoi Băsescu, s-a dus joi la Consiliul European i după să Sculsei, spun ce s-a meles cu slul. Asta s-a văzut la televizoria a aprut nebunia cu acordul de coabitare, a spus Victor Ponta, pentru stiri pe surse.